Світло, вдих, крик! Я народилась! З першим подихом розпочинаю земну мандрівку у великому Божому світі. Тут я тимчасово, транзитом, але неодмінно залишу свій слід. Я людина, Боже творіння, як і весь наш Всесвіт. Дихати означає жити. Я хочу дихати, а не задихатися. Світ щорічно викидає в атмосферу більше 15 мільярдів тонн вуглекислого газу, 200 мільйонів тонн окису вуглецю і понад 500 мільйонів тонн вуглеводнів. Одне з основних джерел забруднення атмосфери – автомобільний транспорт. Двоокис азоту подразнює мої легені. Господь покликав мене до життя, а не до боротьби за ковток свіжого повітря. Коли я виросту, обов'язково зміню цей світ. Я зможу вигадати екологічніший транспорт, який не буде забруднювати довкілля, купуватиму менше одягу і не розвиватиму культуру споживацтва. Ніколи не спалюватиму суху траву на полях. А поки я тільки вчуся любити світ, який з такою ніжністю творив Бог».